Ba, badarkitzu mollengo akmikenik donostiko festetan mobila lagurtu no zidotera? Aina, eta bidatu altzen duen. Ke ba? Zegoen jende pideakien hori eskineskoa. Ta, find your phone, Zer da hori. Google-eke matan eukerak, eta mobila bilatzeko. Ez da ki? Betu, gantzera duz. Bueno, horrena zure Google-eko kontuan txartuko bera orduan. Hemen idaziz zure kontua. Eta gero sartuko bera find your phone web horri non zure mugikor leko kontua lotuta dauden mugikor edo guztiak antzaltzen diean men zure mugikorra utzatu eta lokalizatzer ematen badiogu hemen ba, mapan kokatuta azaldukoa zure mugikorra eta horrela jakingozu ba lapurran undo bentu fakultaten dago eta azersonar ematen badiozu ja ba, soinuateko mugikorra Baina, perimportanzia da patroi bat jartziak azalatla lakurrakezin gozartzen dut zarekin, baina? Eh? Eta hanko parto da, ez hartan eta, eta? Bai, oantzera dut zarekin dut. Ba hori, hor duneza, erprenetan beha, eta bertan sekuritatea eta leha jumbo Modu asko egongo dia, seguru baiteko mugikorra, baina adibidez patroi bat jartzen badiogu lakurrakezin godu informazioa elikatera mugikorretik. Bago jakin da, horreintxe bertan patroi bat jarriko diot, mobiari. Atsollio, singing ezaz다가 terminarako G трирat ordu